התבקשנו למצוא את משוואת הקו של קו ב. נתון לנו כי משוואת הקו של קו A היא e, Y שווה לשני X ועוד 11. אומרים לנו גם כי קו B קולל את הנקודה 6 מינוס 7. בנוסף נתון כי קו A וקו D מיונחים זה לזה. והמשמעות המשמעות של זה היא כי השיפוע של קו B חייב להיות ההפך השלילי של השיפוע של A. מה שנעשה כעת יהיה למצוא את השיפוע של A ואז לחשב את ההפך השלילי שלו. נקבל את השיפוע של B, נוכל להשתמש בנקודה הזאת שכאן כדי להשלים את החסר ולחשב את חותך ה-Y של B. מה יהיה השיפוע של A? זה כבר נמצא בצורת שיפוע חותך. השיפוע של A הוא ממש כאן. זה השתיים האלו, ה-MX ועוד B. אז השיפוע כאן שווה ל-2. השיפוע של A הוא 2. מה השיפוע של B? מה חייב להיות השיפוע של B? היות והוא מעונך ל צריך להיות ההפך השלילי של זה. ההפך של 2 זה חצי. ההפך השלילי של זה יהיה מינוס חצי. אז השיפוע של B הוא מינוס חצי. אנחנו יודעים כעת כי המשוואה של B חייבת להיות Y שווה. לשיפוע הזה, M כפול X ועוד איזה חותך Y. אנחנו עדיין לא יודעים מהו ה של B, אבל... אנחנו יכולים להזורב במידה הזו כדי להחיש אותו. אנחנו יודעים כי Y שווה ל- 7. שבע. X שווה ל- שש. מינוס חצי כ 6 שש B. ברור? אנחנו לא יודעים כי זה נקודה הזאת. V אז זאת חייבת לקיים את המשוואה של הקו של B. בואו נמשיך ונמצא למה שווה B, או מהו B. חותך ה-Y, שימו לב כי זו B קטנה, לא כמו B גדולה. יש לנו מינוס 7 שווה ל, כמה זה? מינוס חצי כפול 6, כאן לא רשום B, כאן רשום 6. זה יהיה מינוס חצי כפול 6, זה מינוס 3, שווה ל-3, ועוד חותך ה שלנו. נוסיף 3 לשני האגפים של המשוואה, אם נוסיף כאן 3... בשני אגפים, אנחנו רק רוצים להיפרד מהשלוש הזה שכאן, מה אנחנו קיבלנו? באגף השמאלים מינוס שבע ועוד שלוש זה מינוס ארבע, וזה הולך להיות שווה, הדברים האלה מתבטלים, זה שווה ל-B, חותך ה-Y שלנו. אז זה שכאן מינוס ארבע. אז משוואת הקו-B היא שווה, השיפוע שלו, הוא ההפך השליני של זה, כלומר מינוס חצי, מינוס חצי כפול x, וחותך y שלו, הרגע חישבנו אותו, מינוס 4. ובזאת סיימנו.